Huh? Oh. There we go. Eh. So... Blame. Social blame. Oh my god. Komu da! <laughs> Znaš koliko si mi proračun? Šta si računao? Ra računao silu ra radioaktivnog polja. Ja ajde. Mm. Kardansko vrativo, ti sad jasniji. niht, itali. I zašto to služi materijet, to kardansko? Jesi kad vidjet traktor da radi nešto, ne znam. Pa dobro, jesam. E, ja je, znaš ono što se između traktora i neke mašine vr vrti, onako između, kao kruglo. Ja znam. Ko E, to je kardansko. A, vidiš. Dobro si primirio. Tu! E! Eđeš <tipa> lipe hans, kanon. Ja bih gaka nog? Jaa, gro se mu mu! <laughs> gro se mu, mu. Šoklate! <tipa> A što smo mi, rozi? Viš smo svi da bi časnostveni. <tipa> Čekaj, plako, plako su avde! Njubala! Njubala su avde! Njubala! <laughs> Njubala <tipa> su avde! <laughs> ne ubah šavak medo je tamo medo. <laughs> Evo' pas. Nemoj dinirati. Pa dobro lijek primirio sam. Viš kak' sad ti lije pošutkao. Evo šutno sam ugjednog. Koliko sam fejko' eh? <laughs> e? Ne! ne! Ja sam ba... Izbacio! <laughs> Slade! Hajdi, brazani, go! Buh, buh, buh, buh, Etu, slon. Slon! Izabriš šta se čuje kad se majmun porađa. Tu je najlošija imitacija majmuna što sam to sad u životu. Evo, nevalja, nevalja, nevalja, nevalja. Ako se žirafa glasa? ŽIRAF! ŽIRAF! <laughs> No što me je zanima, kak se mrav glasa? <tripti> Nova sezona terminatora, zovu nas! Kavelian, kako glupo sam žeš? K'o da magarac umire? <laughs> K'o žem magarac umire? Ajde malim, gdje si ti? Iga čuo kad umire? <laughs> pa dobro, to je to! <laughs> Što ti si stajuk kre magarca, njega upali srčani pa <laughs> Da on stava radici nikad ću umagrca da umire. <laughs> pa dobro sound effect iz Minecrafta, ajde. Pa nema to veze Ajde da si još reko ono, znaš. Da onu, čuš, <laughs> da magreca, znaš ono, čuš gdje u polje što ima magrca. Gdje si umagrca znaš? Vipet zbog tebe probaš. Kdje <laughs> zbog mene? Pa si imena znaš? Pa kvar ko ta Ja A mene tvoj smijeh iritira. Jo, čekaj, sopali magarac. Animacija. Zavis kako se čeka E, ja sam se oznoio i oplakao ovo Ja sam se džaba istuširuo, ja evo, ja sav kola voda. Koja je to životinja bila? Ne znam. Raguta. Kao drkao. Pa nije je da imaju oni ragutane, ono što imaju ispod bradi, ono u kesu, ono To nešto tamo. Pa ono, u... Mama. Pomozi. Nema tu pomoć. Pa si šta kore, ovo što veoma je papoji. Za maškare sačiš mu. Tu. je onaj, širio, onaj Mickey Mouse-a. Il, il Goofy, se zove. Jajdi. Ahu. Hahahaha Hahahaha Hahahaha fuck Hahahaha O, e, tu je već pata patak Kaj je na Nije to pata patak To pa, je patak drugče znam ga ja imitiram Pa eto, hajde da čuje Hahahaha Hahahaha Ništo gotovo Assalamu alaikum malu akman pa ne pite šta ovo